السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة جالنا سؤال من حضراتكم بيقول الابرة بتقطع الخيط زي ما احنا شايفين كده قدامنا الابرة بتقطع الخيط على طول وبتنقر في القماش كده يعني بتعمل ايه زي ما يكون القماش وبعد مع الخياطة كده حاجات ايه منقرة يعني زي ما تكون حاجة. طيب لما يحصل كده انا اول حاجة ادور عليها ايه وهيكون يعني تسعين في المية هي هيكون الابرة ديت خدت خبطة ولا حاجة وعملت ايه يعني في السن بتاعها كده عملت حاجة حادة كده يعني زي ما يكون رايش الحديد او برادة الحديد فانا هغير الابرة او اجيب صنفرة صغيرة وصنفر الابرة بس يستحسن ان انا اغيرها اول ما اغير الابرة لان لو وضعت ايدي هنا كده هلاقي حاجة كده ايه يعني ايه برايش في الابرة يبقى انا اغير الابرة وخلاص هتبقى معايا الخياطة زي الفل وما فاش بقى التنقير دوت والتخريم دوت ومش هتقطع معايا الخيط زي ما احنا شايفين لان لما يبقى ليها سن بيقطع الخيط وبياخد القماش معاه وبيرفع النسيج معاه يعني ممكن يكشكش كمان معانا في الخياطة ولو عجبكم الكلام ده ما تنسوش تشتركوا في القناة ودونا اعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته